Og vi kan ønske hjertelig velkommen til et meget eksklusivt webinar, som også altså er laget spesielt for Vestby kommune. I enheten FIX, der jeg arbeider, som altså står for forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i skolen, en enhet ved Universitetet i Oslo. Her har vi laget webinarer nå i ett år, og dere skjønner alle sammen hva som er bakgrunnen for dette når jeg sier at det har i ett år. I disse webinarene som vi lager vanligvis for hele Norge, eller som som er åpen for alle, så har vi berørt temaer som er aktuelle for skoler og lærere. Og det det vi også gjør i dag. Jeg har vært med på samlinger i Vestby kommune. Dere har hatt besøk av andre fra FIX også, både skolelederne og lærerne. Og har det delvis vært fysiske samlinger og vi har hatt en annen samling som har vært, vært mer av et, en workshop. I dag inviterer vi altså til ett webinar. Du skal få någon input og noen formidlinger fra oss som er eh, panelister eller bidragsytere. Jeg heter Bjørn Bolstad, jobber som sagt i enheten forskning, innovation og kompetanseutvikling i skolen. Eh, og, eh, en av våre partnere er Østby kommune. Vi har tidligere hatt noen samlinger og lagt vekt på elevaktive arbeidsformer. Vi skal i dette webinaret eh, runde av foreløpig tematikken elevaktive arbeidsformer og skal bevege oss videre til det vi kan kalle dialogisk undervisning. Disse to eh, tematikkene henger sammen. Når man begynner å jobbe undersøkende og utforskende med elevene, så kommer man fort inn i en dialogisk situation. og vi skal altså i røpe av de nærmeste halvannen timene prøve å gjøre litt tydelig hva vi mener med dialogisk undervisning, hvordan det kan arte seg, og dere skal få noen råd og anbefalinger om hvordan dere kan jobbe med dette. Jeg har også med meg to lærere fra Vestby kommune, og vi skal starte med disse, vi skal starte i praksis, og det er to lærere fra Bjørligens skole, nemlig Heidi Fresk og Kari Fyran Vestby. Jeg vet at på Bjørligens så har dere jobbet litt, som mange andre lærere i Vestby, har dere jobbet litt med å prøve ut med elevaktive arbeidsformer, og jeg tror det dreier seg særlig om undersøkende metodikk, og dere skal få lov til å fortelle oss andre om hvordan dette har av sted, løpt av sted og er erfaring har for å med å få elevene till å undersøke virkeligheten sin. Vær så god Heidi og Karin. Um, ja, vi, um, vi ble bedt om å snakke om et prosjekt vi har hatt hvor vi har forsket på musklene våre. Ehm där vi skulle starte med det så tänkte vi att vi må bygnat lite annanstad för några av oss lärarna var ikke så trygga på hur vi skulle gå fram och det var relativt nytt för eleverna. Så vi tänkte att vi må först öva på metoden. Ehm och då valde vi nyfikenhet per metoden och fyllde den också slavisk Uh, og så tänkte vi at vi må forske på noe som ligger barna nært, og noe de tror de kunne fra før. Og da forsket vi på aking, og vi forsket på det å sende gårde papirfly. Uh, når det gjaldt akingen, som sagt, vi brukte Nysgjerrig-PR-metoden, og vi brukte ganske mye tid på å avklare en del begreper, slik at vi kunne snakke samme språket eh brukte mycket tid på detta med forskellen på en problemstilling och en hypote hypotese. vad är egentlig vad eh och så skulle då sätta upp sin egen problemstilling eh, i förhåll till aking. Det hade tre valmöjligheter. Det kunde bruka eh, det var rumpaakebrett och det var pose och det var akematte men om de ville måle hvor langt det ville mäla hur långt det gick eller hur fort det gick eller vad smitt kortest eller sånt det var upp till eleverna själv. Um, så dro vi ut i akvakken med måleband och stoppeklockor och det de trengte. Vi hade det hadde de satt upp en lista på för vi dro ut vilket utstyr vi trengte. Och det lå runt i backen och noterade och forskat forska i praxis. Så kom vi in igen och då skrev vi en rapport och det mest var ju självförklarligt när hypoteserna de hade ikke stämde. Och då blev det ganska mycket fina samtal och eh reflektion runt varför blev det så lik och det kom liksom fram till sig att det måste ha något med tyngd att göra, det måtte ha något med att flata mot snön att göra och så vidare och så vidare. Dette det forskningsprojektetlev brugg vi en dag på. Så er det videre til papierfrine, det var ett lit mindre prosjekt. Det varit i to timr. O der satte vi lærarne problemselingen og det var vilket frig og längst. Det fick tre maller, så det kunde berättte tre ulyke papierry. Og så var det å sette opp hypoteser, vad de trodde. vilket var det som kom til å gå lengst. Så var det ute og teste. Um, og så inn igjen, skriver rapport, stemte hypotesen, hvorfor, hvorfor ikke. Og denne gangen så hadde de også muntlig framlegg. Og da så de raskt att det var en del som hadde oppnådd samme resultat. Och en mycket eh, fin reflektion och dialog bland eleverna. Det som var väldigt omsättande då, det var att nu satt liksom Vi hade plötsligt ett metaspråk. Vi kunde snacka om forskning och vi förstod vad det innebar. Och när vi hade gjort disse två försöken och varit övd på metoden, så hörte vi att vi var klara för ett lite större forskningsprojekt, nämligen det som handler om muskler och hjärn där det är som ska ta över här. Här var det då att eleverna skulle välja sig ut en övelse de skulle göra och tidsspannet på dette projektet var 4 veckor. Vi gjorde det mellan vinterferien og påsken. Och förarbete vi hade gjort, det var att vi hade då jobbet en stund med skelett. Vi hade jobbet med muskler, vi hade jobbat med nervsystem. Eh, en av eh, oppleggene vi gjorde var at vi hade tegnet omrisset av elevene på et stort gråpapir, og så tegnet og skrevet ned navnene på muskler og knokkler. Så hadde vi også hatt en gjennomgang i forkant av hvilke muskler som brukes til hvilke aktiviteter og hvilke bevegelser, slik sånn at elevene hadde et om vad musklene blir brukt til. Eh, selve forsøket begynte med at vi hade en idemildring i plenum hvor vi eh, eh, skrev forskjellige muskeløvelser på tavlen. Dette for å kunne luke vekk det som var vanskelig å måle, for dette skulle være et målbart prosjekt. For eksempel sit-ups, kom vi fram til at det var vanskelig å måle. Så hadde vi en gjennomgang av de øvelsene som kom opp i, i det meddelingen, og hvordan man gjør slike muskeløvelser riktig. For målet med forsøket var å se om vi klarte å styrke noen muskler, spesifikke muskler vi har valgt ut, ved å gjøre Um, visse øvelser, eller om vi klarte å tøye noen muskler ved å gjøre noen andre øvelser. Så det måtte elevene bestemme seg for. Hva slags øvelse vil de ta? Da var det alt fra planken til push-ups til spennstopp. Noen ønsket å prøve å komme i spagaten. Og da måtte de lage en plan for hvordan de skulle trene dette. Når skulle det trenes? Hvordan skulle det måles? Her har vi to uh, sider fra to forskjellige forskerbøker hvor elevene har skrevet ned henholdsvis uh, planken og enene ville ha med spenst i tillegg og den siste ville også over på planken. Uh, det er bare en sånn liten oversikt hvor man ser dator, uh, hvor lenge de har uh, klart det og så til slutt så har de hatt en en siste notat. Ett eksempel var at planken, da fant vi att vi måtte ha en partner som kunne se på dig om du gjorde øvelsen korrekt, som også kunne hjelpe dig å ta tiden, for når man står der så har man nok å konsentrere seg om, fordi de også har prøvd planken før. En annen øvelse var pull-ups. Da hadde vi kriterien att vi skulle begynne med strake armer, vi skulle henge i dørkarmen som dere ser eleven til høyre i bildet, og at For å klare en pull-up, måtte vi få nesen opp til øhm, dørkarmen. Og underveis så fant vi ut at vi kunne ligge under pulten, og holde oss fast i tverrstangen og, og ta kroppshevninger der. En annen øvelse var at vi tok spenst. Den syntes de var veldig morsomt. Teipet et målebånd opp etter veggen, og så måtte vi bestemme kriterier. Hvem skulle gjøre med sko, hvem skulle gjøre på sokkelhessen? Skulle man stå stille, eller skulle man ta løpefart? Så alt allt det här var jo eleverna med på att bestämma eh hur det skulle genomföras. Variationen var ju som sagt för påskeferiën, nej för vinterferien till påskeferiën, alltså fyra veckor. Vi skulle göra det på skolen. Eh någon fick möjligheten till att göra hemma i helgen. De färresta gjorde det. Vi fann at det var et fint avbrott eh, i löpt av dagen og målet var att hålla på i en 5 minuter eh, per dag. Um, vi noterte da i forskerboka hva vi trente på, uh, vad vi gjorde, men vi prøvde å ikke ha resultatet hver dag, for det kan jo være demotiverende, fordi de ønsker seg jo en forbedring fra gang til gang, og det var jo ikke tilfelle for alle, så um, fokus på treningen er ikke på resultatene hver eneste dag. Til slutt så uh, hadde vi da en siste test. Hvor var vi nå? Uh, har vi blitt bedre? Det var det absolutt ikke alle som uh, var blitt. Vi um, snakket runt hva skilles det at vi ikke har blitt bedre? Har vi trent for lite? Har vi trent for mye? Har vi trent for ofte? Um, så her hadde jo elevene sine ideer. Uh, noen av testene ble tatt etter påske, så da var det jo påskegodte som fikk skyld. Um, de neste par slidene så har vi uh, klippet in fra uh, Book Creator-rapporter um, som noen av elevene har laget. Hvor de har fremstilt i graf, hvor de har skrevet opp vad de har trent og når de har trent, og hypoteser og så videre. Her var det jo en elev som hadde en hypotes at han skulle klare 40 knebøy når han var ferdig. Men vi ser på resultaten att resultatet blev jo 1000. De kunne sikkert bare fortsette det uendelige. Og da kan man jo diskutere gjennomføringen av disse knebøyene. Her er det en som er kjempefornøyd, som faktisk har nådd målet sitt. Og bare det i en skolehverdag å kunne skrive, jeg har nådd målet mitt. Må jo være veldig, veldig givende. Her også, hypotese er skrevet opp, og det er Så her ser vi at det er veldig variasjon i hvordan elevene fremstiller sitt resultat i slutt. Dette er som sagt brukt i, laget til Book Creator iPad. Her også ser vi knebøy, um, og resultatene er skrevet inn, sånn at man fikk en, en graf til slutt. Det vi opplever da med dette forskningsprosjektet er at det er veldig lavterskel. Det var en fin måte å lære seg, både elevene og lærerne, nysgjerrig per metoden. Tidsspennet var veldig overkommelig, fire uker, fem minutter hver dag. Og hvis det var en dag man ikke rakk, så var det ikke det. helt krise det heller. Elevene mestret, mestret på sitt nivå. Det var ikke sånn at vi sammenlignet mellom hverandre. De skulle kun konkurrere eller forske mot seg selv. Um, så alle får forsket, og ja, alle får brukt, uh, brukt kompetansene sine. Det var det Heidi og jeg hadde. Uh, tusen takk så langt, Karin og Heidi. Jeg håper jeg kan få beholde dere litt i ruta. Uh, fordi jeg har noen kommentarer og spørsmål. Først må jeg si dette det som var veldig uh, oppluftende og inspirerende å, å, å høre. Uh, og jeg, jeg har noen kommentarer, men jeg lurer at jeg først kan spørre dere litt om deres opplevelse av å prøve ut noe. Fordi jeg tror dere sa at dere ikke var så vant til metoden, eller at dere, dere har gått in på nysgjerrigper.no, som vi for øvrig har lagt ut lenken til i chatten. Men at dere har på en måte som lærer også måtte øve dere på denne metoden. Um, hvordan var det? Hvor langt de brukte dere på å bli trygge nok, at dere kunne gå i gang med elevene, eller, eller har det, si det, så, den prosessen har vært med at dere faktisk skal prøve noe som jeg tror var litt nytt for dere? Nei, det, det er jo ikke veldig avansert. Jeg må jo slå slag for det heftet inn i skjerripermetoden. Det hjalp oss jo veldig. Og så tror jeg veldig på det å bare prøve. Ja, altså, hvor gærent kan det gå? på så, så vi lärte ju under vägs vi också. Man ska det sies att det var för alla som var så uttränade i forskning som jag var. Så jag på något på något men det gick väl var mysigt, det var, var jobba på en på lite större projekt och ja. Altså det vi det vi fann ut var ju att vi må ha ett projekt. Alltså vi började med den akingen. Eh hvis det gikk helt gærent så var vi ute og hadde en akedag liksom. Det, det var liksom der vi la lista da. Og det er en, en fornuftig inngang fordi når man prøver noe nytt så kan man fort tenke at vi risikerer å miste noe. Altså, vi mister tid, vi mister en det vi selv tenker er tradisjonell og solid og skikkelig og, og opplæring som er menneskelig for levende. Og så har, eh, hva skal jeg si, innsatsen deres har vært nok så moderat i starten. Som du sa, det, det verste som kunne skje var at det fikk bare en akedag og ikke grip på det. Eh, det klart at, og jeg har sagt det mange ganger, det å, dere startet ikke med et fem ukers prosjekt hvor det skulle legge alt inn i dette här. og det kan være lurt å begynne så sånn, smått, men jeg vill anta, også det dere viser nå, vi jobber med fire uker med dette forskningsprosjektet med musklene, så vi har anta at både dere og disse elevene vil ved en senere anledning kunne være klar for å gjøre litt mer omfattende forskningsarbeider, fordi nå har det fått det där. Jag jag liksom berömmer det for flera ting. Det ena är att det men en aking att ta det i elevens världen. Alltså det det ni är kjända aking och de kan vi det lätt sätta fram hypoteser och antaganden så liksom hur långt går det ena och hur långt går det och det är en det vet vi av forskningen pekar väldigt på att att man tar utgångspunkt i elevens världen kan och vet och antar och och känner så er det lägger detta rätt efter god läring. Også har du disse tre elementene som jeg tidligere har sagt noe om at, eller som mange sier at altså undersøkende eller utforskningsutvik, den har tre elementer. Man må ha et spørsmål, noe man lurer på. Og det er jo åpenbart med elevene, for det er den der litt kjente AKE-situasjonen. Hvem, hva går lengst? Og det kan man gå tenke at, iallfall da jeg var gutt og unge, så ville det vært av betydning for meg. Når jeg skal på akutur med kameratene mine, så vil jeg tenke at vi vil ha den, den greia akutur som gjør at jeg kjører lengre en kameraten min. Så dermed så har det faktisk virkelig en verdi for elevene. Og det andre er man må samle data, og det gjør det vidt de står og måler med målebånd og stoppeklokker. Og det er jo litt sånn, det der, det der hva skal jeg si, the backbone, grunnlagsarbeid i forskningen. Så man må man samle en form for data, og dere også hadde på musikerprosjektet, en tydelig avklaring. Hvordan kan vi få politelige data? Jo, situps er kanskje vanskelig å måle. Ok, da kan, da, det gir ikke politelige data. Dere viser jo, hjelp elevene gjennom dette. Og det at man kan ha sånne temaer, eller jobbe på en måte uten at det trenger å ta så lang tid, det viser dere veldig. Jeg tror Heidi sa til ene forsker ikke en papir, for det tok en time, eller det tok kanskje ikke det en gang. Ja. Og det er veldig fint å høre at dere at de opplever at elevene etablerer et begrepsapparat, altså et språk. Heiri sa det andre gangen hadde de forskelige begrepene inne, og det er jo noe av vi driver med i opplæringen. De skal ha begreper, ikke bare begreper om engelsk og norsk og, og matematikk og naturfag, men også begreper om hvordan etablerer vi kunskap, Hvordan driver man med forskning? Eh, fin elevinvoldering, og så gleder jeg man å se disse book creator-eksemplene deres. I den jobben jeg har nå, så sitter jeg og leser forskningsrapporter, og det er jo, for det først er det ofte på engelsk, det er ganske lange, og de har bygget opp etter en viss mal, men det de viser som elevene gjør, følger på en måte samme malen. Hva var hypotesen vår, eller hva antok vi? Hvilke metoder brukte vi? Vad tror vi, hva fant vi av data? vad tror vi dette betyr? Som på en måte er eh, forskningsrapporten eh, i i, i, i smått, Og det så jeg er veldig, veldig vakkert å se at, at elevene er i gang med det der. Får dette betydning for elevenes, hva skal jeg si, tilnærming til det å lære noe på skolen sånn, sånn generelt? Tror dere? Har elevene etableret en, en, en annen tilnærming til kunnskap eller skolefag? Tror dere? Jeg tror, tror det tenker ofte at det kan være flere svar på ting. Ja. Eh och att det är många ting som kan spille in. Det är liksom mer åpne for det. Eh, ja, det är ju lite olika hur langt man har kommet med de olika eleverna, men jag tror jag kan se en tendens till det At ja. jo, det kan vara sån, men det kan ju på ett mode vara sån. Så ja. Mhm. Hoppas man ju att de får en förståelse av att allt ska inte bara serveras. Så kanskje hvis de får det litt under huden, at ah, men, ok, når vi gjorde sånn, så fick jeg ikke bare beskjed om hva som var riktig svar, så kanske de sitter i en mattetime da, hvor det ikke er nødvendigvis er forskning vi driver med, men att de skjønner at ok, jeg ska ikke bare få svaret servert, det er ikke sånn vi driver skole. Jeg må forske, jeg må finne ut av hvordan jeg kan løse dette her. Jag det, håper også, og det er det man, man ser en del studier også, som viser att over tid så får elevene etter den holdningen som du nevner Karen, at, at, at de på en måte får en aktiv råd å tenke at vi skal selv være med på å generere, eller hva man skal si, konstruere kunskapen som mange vil si. Eh, tusen takk, veldig spennende, inspirerende. Jeg håper også, det hadde vi nå vært sammen så hadde dere fått stående applaus, er jeg sikkert på. Det får dere ikke, for det kan ikke teknologien hjelpe oss med, men tusen takk til begge to.